كان يسكنها الملك كاسوبر. كان ما يطلعش على الصخره مشي، عمره ما مشى. كان في اربع رجال اقوياء يحملونه الى اعلى الصخره. وهو موقع تاريخي مهم في سريلانكا تقوليته 30 دولار. اصلا هي يعني مكان تجمع اسود. لان يعني الاسود في الغابات المطيره زي افريقيا زي ما هو هون بتاخذ اعلى موقع وبتجلس فيه بحيث يكون لها رقابه وصداره على الموقع مكان مكان الملك عام الملك صارت بيت للقرود على عرين الاسود سيقيريا سابقا ولاحقا عرش الملك الادراج. سلسله طويله من الادراج بدنا نطلع ألف درجة بدي أطلع آخر حبة فيها. كان was قديما كان الملك لما بده يطلع فوق البلاد هيك الأربعة رجال اللي يشيلوه يمشوا هون مش على يعني يمشوا على هاي الحيود بطريقة أو بأخرى المركز مركز ويطلع والله قاعد بيشرح لي على الموقع السياحي وأنا عقلي كله مع العسل هذا اللي هون يعني لو الواحد هذا عسل بري يعني دواء علاج هاي مفرغينها من تحت قبل ما يفرغوها بيكونوا يحطوا لها دعامات الآن هاي الصحراء حافة على حافة المدخل يعني هذا مدخل سهل نسبيا يعتبر يعني من هون الآن في حال إجى أعداء على القصر كانوا محررين الصخر تماما يعني جاهزين تقع بس مقرقزة على هذول العمدان من من جهتين توقع أنه واضح واضح بالشكل في حال ما إجى أعداء بلسنا هذول نزلنا عليهم هاي والله يرحمهم كانوا كويسين أنا اقول لم موقع سريلانكا الإستراتيجي على طريق الحرير طريق التجاري إنه هي جزيرة يعني تقسم تقريبا طريق التجارة العالمي بين الصين واليابان والغرب تكون مستهدفة من قوى الإحتلال عبر التاريخ أبرز المراحل هي الإحتلال الإمبريالي اللي بدأوا البرتغاليين والهدف أولا السيطرة على الطريق التجاري ثانيا الأهم يعني اللي هو التوابل والقرفة كل عام كان مهم جداً احتلالها أو السيطرة عليها أكثر من ذلك الآن لما احتلوها البرتغال ملك سريلانكا اللي كان في كاندي استعان بالهولنديين المنافس الأشرس للبرتغال قبل سيلان سايلون وزايلون وهي أصلاً سيري لامكا أي الجزيرة المشعة لاحقاً احتلوها البريطانيين والاحتلال البريطاني سماها سيلون وظلت على هذا لغات سنة 1972 الى ان استقلت وسموها جمهورية سريلانكا الديمقراطية وهي جمهورية ديمقراطية ممركزة يعني اشبه بالرئاسية هذا الطريق احد المشاريع الصينية اللي هي تقع ضمن دائرة الفخ، الفخ الصيني الاقتصادي، لأنه هذا الطريق مؤجر بس السيادة فيه للصين لمدة 100 سنة. وهو مشروع عملاق حقيقة يعني، طريق رائع جدا ما في أي مشكلة بالظل ماشي 200 بدون أي معاناة، طبعا مدفوع الأجر. يتم الترويج إلى أنها كانت خدعة انخدعت فيها سريلانكا لأنها غير متناسبة مع النمو الطبيعي للدولة. يعني كانت استباق للتنمية. سمعت بالقرد الوالده ثاني شفت القرد الوالده والله بتشفط بهالمنجا <تصفيق> تفاحها 1860 متر عن سطح البحر وبالتالي بالمنطق يعني فيها بروده ملموسه مختلفه عن بقيه مناطق سريلانكا. قهرني صراحه فكره انه في شيء اسمه احتلال وفي شيء اسمه استغلال ثروات تحت التاج البريطاني لغايه 1972 فيها لمعه زي الجورجيت زي القماش الصناعي يعني سبحان الله يعني مش انه لون لا لون ولمعه هيك غريبه في حياتي ما شميت ريحه للجوري او ريحه للورد مثل رائحه هاي الزهره. ريحه الموز بحليب او طعمه الموز بحليب بتشمها في هاي الزهره المايكيليا. في حديقه فيكتوريا في نيوارا اليا في سريلانكا يوجد هذه الشجره العجيبه. <تصفيق> <تصفيق> طريق صعب والله بده يكون الانسان رشيق شوي بس لازم اصفق 18/6/2022 يعني شهر 6 الحراره في العاصمه وفي الساحل الثلاثينات يعني بتطلع عن الثلاثين شوي ورطوبة هون لا هون الحرارة عشرينية وبتنزل بالليل تحتاج صوبة المدينة كلها مش بس عند الشلال يعني هاي المدينة اللي تحت كلها منطقة باردة واصلا لما استعمروها البريطانيين لما استعمروا سريلانكا كيفوا على المدينة هاي اللي لقاها السير ديف عبر حملة استكشافية ولما وجدها انتقل اليها معظم قيادات الحمله الاستعماريه واستوطنوها وسموها ليتل انجلند لانه جوها شبيه ببريطانيا. المسا ما فيها جهاز عصبي ما بعرف ولكن بتلمسها بتنكمش بالشكل صاغه تخت ما شاء الله سرير فخم والله يا ولي يعني شلون نظيف هاي الفيلا ارضيه باركيه تشطيب بلوكسي يعني مرتبه وهاي اطلالتي يعني ايش بدي اروح مشهرك بس هاي اطلالتي يعني ليش اروح ادور على هوستل ب 8 دولار و 6 دولار وبقدر اخذ شيء زي هيك تقريبا 14 دولار على مواقع الحجز بتكون الغرف اللي زي هيك مش فاهم شو السيناريو بس انا وجدت انه ميدانيا تيجي ماشي بطلب منه قد ما بده يطلب راح حقه بس اخيرا بتقول له انا موازنتي هل قد الدجر أه سكنت بوستل أخذت الغرفه هاي ثلاثة ايام هل نظامه اخذت من اربعة خوت يعني بتقعد انت وثلاث أشخاص في غرفة زي هيك، طبعاً هذا الهوستل ميزته أنه في مكيف وفي واي فاي هذا بيكون تختي زي هيك بنام فيه هذا الهوستل مثلاً بأربعة 4 دنانير يعني حوالي 6 دولار